بس هي الجميل في الترتيلة دي إنها طبعا بتعبر عن مشاعر الكنيسة اليومين دول وكل الكلام من الكتاب المقدس تقريبا كل كلمة عبارة عن آية مأخوذة يعني من حتى القرار بالذات اعمل من أجل اسمك ده موجود في أظن صلاة دانيال تسعة ولتكن أذناك مفتوحتان عيناك مفتوحتان واذناك مصغيتان صلاه سليمان في الهيكل كلها صلوات رجال الله لحفظ الكنيسه فكلامها جميل ومعانيها حلوه وعاوزين نحفظها عشان تبقى اضافه جميله نقولها تانيه هايدي معلش عينك تكن عيناك مفتوحه واذنك مصغيه تم لتكن عيناك مفتوحه واذنك مصغيه تم الى صوتي تناه ضحك لسيدنا يا ربي تم يا فوق الخيال يا رب اعمل من اجلك لساني كوني بارون في عيني لتكن عينك مكتوحة ورؤوسناك صوتي تاهو ضعفك لاتروح الجرار عندك نبشر بخلاص اله جبار هذا الموت قصى القيوم هذا الموت قصى القيوم نعمل لقاء بكل انتصار لتكن عينك مفتوحة وأذنك مصغية، لتكن عينك مفتوحة وأذنك مصغية إلى صوتية أنا مدخرك ليس that his